Ini gerakan tiada henti yeah, yeah, yeah. Siapa dan kina boleh pergi hey. Ku tak kisah kalau kau nak mati hey. Asal hey. kau tersentuh hal kami hey. ditutup fix so just keep up we are i don't give a ev let them be ku takkan give up insyaallah akan naik ke atas hey. kenapa kau iri kalau aku berjaya kau puas hati boleh jauh karena ini aku memang gay. boleh pergi ambos aku. Jangan biadab gaya kami tiada ya cara lompat. jaga adab, jangan, jangan sampai hilang hormat. kami sabar, kau cuma langgar siapa rentar. No. serangan hendap aku boleh tangkap, kamu belum cekap. Let's go, racunku luda, kenapa kau jilat Kalau tidak minat Janganlah dekat aku kan masih weg. Wo, otakku tidak crack. Wo, jangan nak acap flex. Go, terlebih barang kau fake. Wo, hey apa kabar? Kami belum pakar, tidak perlu guru Kamu semua lucu, baru ada bulu, sudah capadu Flow jaga tempo, lagi macam lembu. Ini kubu Excalibur, jangan berani kacau Confirm lo bekak, kaya aku kasih santau Mana adab, mana kau punya adab Boy, rupa tu jaga tapi adab tu lari